بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي في الله إليكم هذه العجيبة القرآنية كم هو العدد الذري للنحاس؟ 29 هذه حقيقة علمية طيب النحاس ذكر مرة واحدة كيف ذكر؟ دعونا نقرأ النص في سورة الرحمن يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران لو قمنا بعد كلمات هذا النص أيها الأحبة من عند يا معشرة إلى آخره سوف نجد أن كلمة نحاس ترتيبها 29 هو نفس العدد الذري للنحاس فسبحان الله